Ще два місяці тому колишній готель для далекобійників став прихистком для вимушених переселенців з різних куточків країни. Один холодильник на більше, ніж 100 людей, електроплита, пральна машинка. Також людям бракувало посуду та постільної білизни, розповідає жителька Краматорська Ніна Богданова. Нині, каже, ситуація змінилася. На кухню поставили більш нові холодильники, морозильну камеру поставили, щоб ми могли більше закуплятися. Завдяки допомозі, завдяки тому, що нам виділили матраси, поліпшили умови. Комфортне проживання у нас є, ми можемо собі їсти, приготувати, холодильники, продукти зберігати. Сучасна побутова техніка, матраци та постільна білизна у хостелі з'явилися завдяки співпраці громадських активістів з Луганщини та програми розвитку ООН. Роботу у цьому напрямку продовжуватимуть і надалі, запевняє представниця громадської організації «Громадська ініціатива Луганщини» Тетяна Кирилова. Для цього підписали меморандум про співпрацю з керівництвом Росошанської сільради. В рамках цього меморандуму ми матимемо широкий спектр діяльності. Ми хочемо зайнятися залученням ресурсів, інвестицій у ту громаду, де ми зараз підписали меморандум, починаючи від гуманітарної допомоги і закінчуючи, скажімо так, економічною інтеграцією людей, що знову прибули. людей. Наразі у трьох кімнатах хостелу вже розпочато капітальний ремонт так званих люкс-номерів з усіма зручностями та електроплитою. Звісно, такі кімнати будуть не безкоштовні для проживання, втім доступні для переселенців, запевняє адміністраторка хостелу Валентина Гуцалюк. В нас в номері була душова кабіна, туалет, вода і невеличка кухонька. В даний час ми беремо за свою кімнату 200 гривень за одну добу. Незалежно, скільки чоловік у нас в кімнаті посилено, кімната 200 гривень, тому що наша держава, комунальні платежі нам не відмінила. Звісно, цей хостел не замінить людям втрачені домівки, каже Тетяна Кирилова. Втім, зможе стати комфортним місцем для проживання. Олена Коновалова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.